Ježíš mám mě rád, ale já zradil na stokrát, ohoho, oh, to není jako já. Všichni že miluje na vlás, z hozmu vždycky je okrat před tebou. Já zlyším jeho vás, jako volák nám, a mychom za ním šli, to by si přál. Vždyť mě mít celý život, jenom sám. On za tebe svůj život dá, tak přestaň soupeři, když je musíš děřit, mě tak měl ty za ním Víš mě tak měl by za ní být. Nemusí oh, nemusím se zlého bát, když celý život klopí tam. On mi vždy pomáhá stát, oh, oh, oh, na něho se spolehám. Nemusím se zlé. že miluje na zástupu s nesmírnou. Smíš věřit, tak já by za nimi Díky. Děkujeme.